Запоряжанка Тетяна Аврамівна прийшла до оптеки за ликом від болю в горлі. Каже, не знала про нові правила, купівлі антибіотиків. антибіотики. Це взагалі-то і добре, щоб самоліченням не займалися. Але в той же час у нас же тепер не дуже добре зробили від того, що надо моментально бігати. Ну, у мене вночі заболіла горло. Я повинна вранці встати і бігати до врачу. А у нас ведь зразу не попадеш. Тетяну підтримують і інші відвідувачі аптеки. Кожна людина, яка знає, які вона щоденно вживає антибіотики, вона повинна були на їх вживати. Вона повинна піти їх і купити, а не чекати, коли лікар випише той електронний рецепт. Можливо, і правильно, тому що все-таки це серйозні ліки, які повинні бути. Але це зручно, коли можна піти і вільно купити. Щодня купують антибіотики в цій аптеці щонайменше 3-4 людини, каже фармацевтка Маргарита. Вона переконана, що контроль за продажем антибіотиків необхідний. В Європі це контролюється дуже давно, тому що коли безконтрольно вживати антибіотики, то викликається резистивність. Людина потрапляє в реанімацію і міняє чотири види антибіотиків і нічого не бере, тому що попередньо вона вже пропила три види антибіотиків. Введення електронного рецепту на антибіотики Міністерством охорони здоров'я України планувалося з 1 квітня 2022 року. Через воєнний стан рішення перенесли. Ці електронні рецепти поки знаходяться, так сказати, в проєкті. Тому пацієнт, якщо прийшов в аптеку, він може прийти з цим електронним рецептом виписаним, або, якщо в лечебному учрежденні, немає такої можливості, або на окупуваних територіях, там вообще можна без рецепту, то можуть і виписуватися і бумажні рецепти. І якщо людина з окупуваних територій, тимчасово окупованих, то вони можуть отримати цей препарат без рецепту. Сімейний лікар Центру первинно-медико-санітарної допомоги номер один Дмитро Панкієв каже, не бачить жодних проблем переходу на новий варіант виписки антибіотиків. Виписка рецептів на антибіотики – це облегчить нам роботу, тому що в електронній системі Хелсі це робити проще і швидше. Це нам час, і час залишиться для того, щоб увагу приділити більше пацієнту. Перехідний період для вирішення проблеми неконтрольованого відпуску та нераціонального вживання рецептурних ліків буде тривати до 1 січня 2023 року. Цей перехідний період необхідний для того, щоб всі медичні заклади та аптечні установи мали можливість повністю перейти та підготуватись технічно для роботи в майбутньому лише за електронними рецептами. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.